السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام على من اتبع الهدى السلام على أحباب الله وعلى أنصار الله وأنصار الحق السلام على إخوتي وأخواتي في الله في أقاصي الأمة في مشارقها ومغاربها فالحقيقة أنا في هذه الحلقة أريد أن أبشر الأمة اريد ان ابشر المؤمنين بالله حق الايمان. واريد ان اوجه هذه الحلقه خصيصا هديه مني لاحبابي في الله واخواني في الله خاصه اولئك الذين دافعوا عني بشراسه وباستماته نعم ولم يصبهم وهن ولا ضعف ذلك ان كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن حكمة الله سبحانه وتعالى من أن تزل قدم بعد ثبوتها فهو لأن يعلمك الله ما لم تكن تعلم في الحقيقة ولتستنير سبيل الذين آمنوا ويزداد إيمانا بربهم لا أن يرتاب في الحقيقة الكل يتذكر وأني قدمت حلقات عديدة فيما سبق حول جهازي التعقب والتوجيه وذلك باقتباس من القرآن العظيم في قيمة النحاس واعتماد النحاس ما أبشركم به حقيقة تلك تلك الحلقة في رمضان الفارق وقع استدراكها وفهمها من عديد الخبراء عندنا في الجزائر وفي تونس وفي مصر أيضا نعم، وعكفوا في الحقيقة على صناعة هذا الجهاز للتعقب للتعقب والتوجيه، لم يكن ينبغي علي أن أتكلم في هذا، ولكن قواتنا العربية والإسلامية المسلحة هي مفتوحة الأعين وتراقب وتبحث، نعم، وتتجهز، وتصنع وتبتكر. نحن أمة لم نعد بغافلين. أصبحنا أمة تعلم وتعي. استفاقت الأمة في الحقيقة مؤخرا. سأقتصر على بعض الموجزات بإيجاز. نعم اليوم لنا من القدرات في صناعة الفضاء في تونس، في صناعة الأسلحة وصناعة الآليات بين الجزائر والمغرب ومصر أيضا وباكستان وعديد الدول نحن في الحقيقة أصابنا الوهن والضعف لسنوات وسنوات لمئات السنين لكن الأمة اليوم تستعيد أنفاسها نعم الأمة اليوم تصنع وتبتكر وهي تدخر ما لديها لن أبوح بأسرار في الحقيقة ولكني على علم وعلى بينة مما يصنعه جنودنا ومهندسينا وعلماؤنا في الخفاء فلكم البشرى أمة محمد في هذه الحلقة أني منذ أن تقدمت بنظرية الأقطاب في مسك السماوات والأرض والكل يتذكر تلك الحلقات وهي مسجله في قناه محبير رضا التونسي في قناه علم من الكتاب اثنان في قناه اظن اسمها ساره في قنوات اخرى على الانستغرام ستعودوا اليها وتجدونها نعم فهي مسجله كما اني اشكر الاخ مصطفى مشعل على دفاعه عني بشراسه انا لا لا اريد لك الأذية نعم ولكن ما أطلبه منه حقيقة أنه يسجل معظم حلقاتي أو كلها وينزلها على قناته نعم هو في الحقيقة أعلم أنه كان من خيرة جنود مصر وفي هذه الحلقة سيدرك ما معنى وسيدركون نعم أيضا ما معنى ان تلتف الامه وتقوى بالعلم لان القوه بالعلم انت لا تستطيع ان تنهض وتتطور وتقوى الا بالعلم والله سبحانه وتعالى في كتابه اعطانا الاسس الاولى للعلوم فنظريه الاقطار المتضاده هي اسس صناعه الاطباق الطائره وهي مستوحاة من القران العظيم فمحطة الفضاء التي ستنشأ إن شاء الله بعد أن استقر الاتفاق بين معسكري الجزائري ومصر وبينهما تونس في الحقيقة نعم سيكون هناك في القريب العاجل تعاونا كبيرا جدا جراح الأمة تلتئم مجددا نعم سينصرنا الله سبحانه وتعالى بنصره وبالمؤمنين أيضا فلذلك فهذه النظرية في الأقطاب المتضادة ومضادات الجاذبية هي في الحقيقة الأسس التي تبنى عليها بناء المحطات الفضائية سواء كانت محطات لأسس علمية أو حتى لأسس عسكرية أنا حقيقة والحمد لله مستبشر خيرا نعم بان تكون لنا لدولنا اول محطه فضائيه مشتركه بذات الدفع المضاد للجاذبيه وليس ما يعتمدونه الان لا تقل اني اتكلم في الوهم ولا تقل اني اتكلم من فراغ لا لا، لأن الله سبحانه وتعالى سيجعل لهذه الأمة أسباب القوة كما آتى الأسباب لذو القرنين ولسليمان عليهم السلام ولداود أيضا وغيره من الرسل والأنبياء كما آتاهم الأسباب فالله سبحانه وتعالى سيعطينا الأسباب سيعطينا الأسباب وهذه في الحقيقة هي بداية الأسباب فنحن في الحقيقة ومستقبلا وقريباً ستكون لنا بالفعل محطة فضائية بالدفع على أساس المضادات الجاذبية وهي أسس صناعة الأطباق الطائرة أنا أبشر وأنا على يقين. نعم ثم أني تحدثت في حلقة سابقة عن آية النور وآية المدثث ثلاثون سقر عليها تسعة عشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لواحة للبشر عليها 19. في الحقيقة وأن ذلك الجهاز الذي تحدثت فيه في حلقة صامتة في بداية الحلقات التي أسستها على هاته القناة. نعم فهناك مهندسين في مصر وفي الجزائر نعم وفي تونس عكفوا على دراسة هذا الجهاز من سورة النور ما هي المشكاوى؟ نعم وما هو المصباح وكيف أن هذا الجهاز لا يغادر صغيرة ولا كبيرة في سمائنا وأجواء الأمة إلا والتفت لها بهذا الجهاز ثم محقها وهي طائرة وحتى إن كانت عائمة وحتى وإن كانت تسير برا نعم فأني في الحقيقة أبشركم بأن مهندسينا وعلماءنا في قواتنا المسلحة من الجزائر إلى مصر نعم، قد نجحوا في تصميم هذا الجهاز الأول من نوعه في العالم نعم، بما في ذلك من أسرار في كتاب الله سبحانه وتعالى عليها تسعة عشر أحرف البسملة نعم، فهذه التركيبة من تسعة عشر نعم هي أساس بناء السلاح الحرق السلاح المدمر عن بعد عن أكثر من 1500 كيلو متر صدق أو لا تصدق فأنا أتحدث في الحق وأعلم نعم لذلك نحن أمام حرب ضد الشياطين شياطين الإنسي والجن قريبا ونحن في الحقيقة نتحدث في هذه الحلقة عن الإمام وسنتحدث عن فتى الشرق العظيم المحارب الرهيب كيف يكون محاربا رهيبا يعلمونه في الغرب ويعلمونه في أوروبا وفي أمريكا وفي أنحاء العالم يعلمون أن هناك فتى سيخرج من الشرق محاربا رهيبا قويا جدا فكيف سيكون محارباً قوياً جداً وكيف سيكون رهيباً وكيف أن الله سيؤتيه الأسباب مع الإمام طبعاً نعم خليفة الله في الأرض فكيف أن لخليفة الله سبحانه وتعالى في الأرض أن لا يكون له الأسباب والقوة سيكون ذلك بإذن الله لذلك فالمحارب الرهيب وهو مصري بالأساس وأقولها وأعيدها هو مصري بالأساس نعم سيكون له جيش قوي جدا جيش يعلم علم الكشف والتجلي جيش من المؤمنين الصادقين من العلماء من الذين لا يعتمدون التجسس ولا يعتمدون آليات قذرة في الحروب بل هم يعتمدون علما من الكتاب من كتاب الله الكشف والتجلي بعد أن ارتقوا وثابروا. فإن كنت تريد أن تكون جنداً من جنود الله سبحانه وتعالى وجنداً في جنود الإمام وفاة الشرق العظيم فتزود بالتقوى وتزود بكتاب الله وتعالى من كتاب الله هؤلاء 313 عدة أهل بدر نعم هم عدة المحاربين في غزوة بدر هؤلاء سيكونون من العلماء والمحاربين الشرسين أيضا، في هذه الحلقة حقيقة أنا جمعت بين حلقات سابقة، تحدثت فيها عن الأسس في التعقب في كشف حتى المياه الباطنية والمعادن، وتحدثت في ذلك في حلقة أو حلقتين أو ثلاثة. ثم أني تحدثت عن الأقطاب المتضادة وهي نظرية مسك السماوات والأرض كيف تطوف وتحوم الأرض حول الشمس في محور وكذلك القمر ولا ينحرفان في مسارهما أبدا ذلك هو تلك وتلك هي نظرية الأقطاب المتضادة التي تجعل القمر يدور حول الأرض باستمرار لا يغادر مساره أبدا فهي في الحقيقة أسس الأقطاب المتضادة هي التي بإمكاننا أن نصنع بها المحطات الفضائية دون الإتجاه إلى المحركات النفاثة وإلى الوقود الصلب وما شابه ذلك لا هي بمجرد أن تصنع أقطاب متضادة نعم فأنت في الحقيقة تستطيع أن تمركز محطة مهما كان ثقلها مهما كان ثقلها تطوف حول الأرض نعم يا معشر الجن والإنس استطعتم أن تنفذوا من أقتار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان سلطان العلم نحن أمة علم نحن أمة أمة علم ولسنا أمة الدجل نحن أمة نتدبر في كتاب الله ونتعلم نقرأ ونكتب نعم نحن أمة علمنا الله ويعلمنا ويريدنا أن نتعلم لن نكون أمة قوية دون أن نكون عالمين وعارفين وصانعين، نعم حكمونا لمئات السنين حرمونا من التفكير أصلاً، حرمونا وهاجمونا وتتبعونا تتبعوا علماءنا ومبتكرينا وعباقرتنا تتبعونا في أرجاء الأرض كلها بالتنكيل والتشريد والتقتيل، ذلك لأن لا نصنع شيئاً، لكن كما يقول صلى الله عليه وسلم هيهات هيهات إن وعد الله لآت أنا أقول هيهات هيهات إن وعد الله لآت فاستبشروا بنعمة من ربكم وفر إذا فما أقول حقيقة في هذه الحلقة هو أن هذين الجهازين هم في الحقيقة اليوم متوفران نعم ومصنعان لدى قواتنا العسكرية المسلحة في مصر. نعم وهو عمل قام به احد المهندسين الكبار نعم والجيدين في مصر وكذلك في الجزائر فهذان السلاحان نعم في الحقيقة في مدة وجيزة ذهبوا الى تلك الافكار والمبادئ والحمد لله رب العالمين. لا يقول اولئك الذين يتكلمون في كتاب الله وفي سنه نبيه ويتحدثون عن احاديث الرسول وما الى ذلك ان اني خذوا في اشياء من كتاب الله سبحانه وتعالى لا تنبغي لي ويتهمونني بالجهل ويتهمونني بالدجل ويتهمونني بالكذب ويتهمونني باشياء هي ليست فيها في الحقيقة إنما أنا تدبرت كتاب الله سبحانه وتعالى ووجهت من خلال هذه القناة رسالة للأمة تطمئنهم وتشجعهم وتحيي نفوسهم بذكر الله وبالعلم وبالمعرفة في الحقيقة أنا أؤكد لكم أن صنع هذين الجهازين نعم قد تم والحمد لله رب العالمين نعم لم يبقى لنا إلا أن نتحد صناعيا اجتماعيا نعم سبحان الذي الف بين قلوبنا سبحان من جعل اسبابه لان تعود الجزائر ومصر وتونس متحابين متضامنين متحدين نعم ويعينون بعضهم بعضا وستلتحق باذن الله المغرب والسعوديه والعراق والشام ايضا لكن كلها باسباب من الله سبحانه وتعالى. في هذه الحلقه حقيقه الامام وفتى الشرق العظيم المحارب الرهيب. تحدثت واعطيتكم سرا من الاسرار. فالحمد لله يا رب العالمين ان هذه القناه وجهت لعديد الناس ما ينفعهم ما ينفعهم. نعم. اللهم انفعنا بكتابك اللهم انفعنا بالقران اذا اردت ان تكون من محاربي فتى الشرق العظيم وتكون من هؤلاء الثلاثمائه وثلاثه عشر عالما ومحاربا فتوكل على الله نعم واتبع تلك الاوراد في تلك السته ايام لتتعلم الكشف والتجلي لان الحرب القادمه سيعتمد فيها الاعداء جميع الاساليب سيسخرون الشياطين التي كانت ملجمه وسيعتمدون شياطينهم من الانس ايضا من اعدائنا وسيعتمدون جميع الاساليب حتى المحرمه فيها دوليا نعم لذلك فنحن امه لا بد أن نستعد بالعلم والتعاون نعم والاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى نعم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي الذل وكبره تكبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا القادم أعظم والقادم لنا خيرا إن شاء الله أوجه هذه الرسالة لجميع أحبابي وأصدقائي وأخواني وأخواتي في الله أنكم تعودون لتلك القنوات التي تنشر حلقاتي وأن تنشروها للعام نعم أجلد شكري وامتناني لكل الذين دافعوا عني بشراسة في الحقيقة نعم أنا أشكركم لأنه من لا يشكر الناس لا يشكره الله لابد أن نكون عبادا شكورين لله وشكورين للمؤمنين بالله نعم السلام عليكم ورحمة الله سنواصل مستقبلا في سري بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين السلام عليكم